Hola! Us heu preguntat mai quina ha estat l'evolució de la música en català els darrers 70 anys? Per què no en parlem? Durant els primers 20 anys del règim franquista es va exercir una forta repressió contra la cultura catalana i el simple fet de parlar català en públic estava totalment prohibit. Tot i que es van produir alguns intents de recuperació des de l'exili, la veritat és que no van tenir massa èxit. Els primers àlbums de música moderna gravada en llengua catalana no es van fer fins al 1958. i van ser dos, un el de la germana Serrano i l'altre d'en Josep Guardiola. Tots dos cantaven els grans èxits internacionals del moment versionats en català. A final de la dècada dels 50, la situació va començar a canviar. Les polítiques repressives del franquisme es van relaxar una mica i això va permetre que sorgissin algunes iniciatives culturals de primera línia. Un grup de joves, per fer notar la seva posició antifranquista i catalanista, van començar a compondre cançons en català i prenien com a model la, la cançó francesa. Malgrat les restriccions imposades per la censura i les enormes dificultats que tenien per donar-se a conèixer, la nova cançó va aconseguir reunir cada cop més i més adeptes. Com a intèrprets de renom, per exemple, podem destacar Lluís Llach, els 16 jutges, Maria del Mar Bonet o Ovidi Montlló. El moment àlgid de la nova cançó va arribar amb el multitudinari festival conegut com les 6 hores de cançó, que se celebrava a Canet cada any i que es va tenir lloc cada any des de 1971 fins a 1978 i que va arribar a la xifra de 60.000 espectadors. Tanmateix, al llarg de la dècada dels 80 i dels primers 90, la cançó catalana va entrar en crisi. Els intèrprets tenien dificultats per mantenir un públic fidel. Les noves generacions preferien escoltar altres tipus de, de música i la cançó no va trobar el seu lloc en el panorama cultural del moment. Amb la democràcia, els cantautors van deixar de tenir sentit, ja no tenien res contra el que protestar. I els, els pocs intèrprets històrics que van mantenir un alt grau d'acceptació per part del públic van ser només dos, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. <tocs> a principi de la dècada dels 70, les parcel·les a Catalunya estaven perfectament dividides. A una banda, hi havia els fills adoptius de la cançó francesa que estaven molt polititzats i amagaven missatges antifranquistes i catalanistes en les lletres de les seves cançons. I a l'altra, se situaven els grups de pop i de rock influenciats pel mercat discogràfic anglosaxó que cantaven en castellà i es desmarcaven totalment de tota reivindicació nacionalista. En aquest context, va sorgir el grup de folk, integrat per un col·lectiu d'inconformistes que es negaven a triar entre la cançó polititzada i el rock. El grup de folk va ser verdaderament capaç de connectar amb el públic més jove. Després de la seva dissolució, una part dels components del grup de folk va freqüentar els ambients més propers a la sala Celeste, la famosa sala de concerts que apostava pels grups internacionals i que va ser el lloc on es va originar l'Ona Laietana. Eh, si ensenyim solament a la música cantada en català, cosa que l'entorn de Celeste no era el més habitual, tot sigui dit, eh, podem destacar Pau Riba i Jaume Sisa. També va sorgir en aquest context la companyia elèctrica d'arma, que van ser capaços de renovar la música tradicional catalana i li van donar un aire més contemporani. Tots ells, Riba, en Pau Ribas, Jaume Sisa i la companyia elèctrica d'Arma, són considerats els precursors del rock català. Un dels moments culminants dels autors de la música laietana en català va ser el Canet Rock, el famós festival, celebrat entre 1975 i 1978. I allà s'hi reunien els cantants i grups més apolítics i estilísticament més influenciats pel rock anglosaxó. A la fi de la dècada del 70, la música laietana va entrar en crisi a causa de l'arribada del punk i de l'aparició de la movida madrilenya. Els gustos musicals dels joves havien tornat a canviar i no van saber com reciclar-se. La cançó estava perduda en una crisi d'identitat i la sequera de propostes que patien les discogràfiques espanyoles després de la fi de la movida madrilenya deixava el pop-rock en mans del mercat discogràfic anglosaxó. Això feia que els joves, que eren els fills dels que havien assistit als recitals de, de la nova cançó, se sentissin més propers aquelles bandes que cantaven en català, que gravaven maquetes casolanes i que pujaven en escenaris precaris. El, no, els joves va, van empatitzar amb aquests nou grups perquè els parlaven de coses que coneixien, que els quedaven properes i per què ho feien en el seu idioma i com que utilitzaven la llengua del carrer i no tenien gaires pretensions literàries van connectar de seguida amb els joves Tot i això, tot s'ha de dir, aquests grups van haver de picar molta pedra abans de triomfar i tenir, un... i tenir èxit Quan van sorgir no hi havia indústria, tampoc hi havia mercat i la presència d'artistes en llengua catalana era marginal als mitjans de comunicació. Malgrat això, aquests grups, amb el suport de petites discogràfiques, amb el suport de les emissores locals i dels concerts de festa major, es van inventar un mercat i una escena i de mica en mica es van anar guanyant un públic amb una música moderna i uns temes que enganxaven els joves per la seva irreverència i per utilitzaven un argot de, de carrer. Per designar aquest nou fenomen social, els mitjans de comunicació eh, van començar a utilitzar el terme o l'etiqueta rock català. Aquest terme era utilitzat per designar aquells grups que, tot i tenir diferents estils musicals, utilitzaven el català i eren de comarques. Expressió que tot sovint era emprada de manera molt pejorativa. A més, feien una música una mica passada de moda, no? feien rock del 70. Per això la premsa especialitzada de Barcelona primer no els feia cas i després els hi dedicava crítiques amb un to condescendent. El moment àlgit es va assolir el 14 de juny de 1991 en el legendari concert en què més de 22.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi per veure l'actuació de sopa de cabra, sau, sang traït i els pets Aquests, quatre, eren els grups més populars de, del moment tot i que evidentment n'hi havia d'altres com per exemple els Lacs en o que van ser considerats els grans absents de, del concert A partir de la consegració del rock català es va normalitzar el fet de cantar en català Com que hi havia bandes que cantaven en català i tenien èxit, doncs, molts altres grups de música es van animar a fer el mateix i va ser així com van néixer una segona generació de, de grups a mitjans de, dels 90, com ara Gossos, Whiskins o Clocks Però no van tenir mai l'èxit dels seus antecessors i és que durant la segona part dels 90 la cosa va fluixar una mica El rock català va ser acusat d'artificial i de ser subvencionat per la Generalitat de Catalunya. I el degoteig constant d'atacs va provocar que el públic acabés considerant que la música era de baixa qualitat i anés perdent seguidors. Amb <tocs> el canvi de segle, els quatre grans grups del rock català ja no existien com a tals. Carles Sabaté, el cantant de Sau, havia mort. També havia mort Marc Grau, el gran productor del moviment del rock català. S'havien separat. Sopa de Cabra, després de la mort de Ninyin Cardona, i Sant Tereït també sabia d'Izol, i els pets estava, havien evolucionat tant que estaven en una altra dimensió, podem dir, més propera al, al pop britànic. En aquest punt van començar a sortir una sèrie de grups amb un llenguatge musical molt diferent, que barrejaven el pop i el folk, i on hi havia des d'Antònia Font fins a Mishima, passant pels Manel i els Amics de les Arts. Era una escena molt més urbana, on els grups ja, ve, ja no venien de fora de Barcelona i podem dir que hi havia més varietat d'estils. Després es recupera la fusió mestissa dels anys 90 i sorgeixen grups que fusionen estil. Aquest és el cas dels Catarres, Charango, Doctor Prats o, o Buós, entre, entre altres. Els gèneres musicals que últimament estan agafant més embranzida entre els joves són les músiques urbanes, com ara hip-hop, rap, trap... Aquest és el cas de formacions musicals com punk-gang o el senyor Oca. I això és tot per avui. I vosaltres teniu alguna etapa preferida de la música escrita en català? Si en teniu alguna, deixeu-me-la en els comentaris. Vinga, doncs, a reveure,